Claus Iohannis, somat să o revoce pe Laura Codruca Covesi, se cere intervenția CCR, ar fi absurd, sublinierei neconstituțional. Scandalul din justiție a amploare. Ministrul Justiției, Tudorel Toader. A cerut revocarea subliniere Feitna, Laura Codruca Kovesi. covesit. Presubliniere din Teleclaus Johannes nici nu se gânde subliniere te se răspund acestei cereri, dar un fost judecător ce cere îl somează pe subliniere full statului. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Tony Grebel spune ce Iohannis se obligat să o revoce pe covesii sublinierei ce are doar 30 de zile la dispoziție pentru a da decretul. Dacă nu, ce cere trebuie să intervin sublinierei se poate ajunge la suspendarea presublinierei dintelui. Presubliniere dintele a jurat, sublinierea I se apere Constituția. Are o responsabilitate deosebit. Trebuie să se pronunce asupra cererii de revocare a Ministrului Justiției. Are obligația să se pronunce în 20 de zile. La procedura de revocare rolul central la are ministrul justiciei. Presublinierea dintele are rolul doar să ia act de cererea de revocare. Trebuie să procedeze conform cererii înainte de ministrul justiciei. Dacă revocarea poate subliniere, i trebuie să o fac prin decret, nu vede prin ce act poate respinge cererea de revocare. Nu poate fi decret, ar fi absurd sublinierea i neconstituțional. Dacă nu o va revoca, sunt create toate condițiile pentru existența unui conflict de natură constituțională. Cerea termenului de 20 la 30 de zile, curtea constituțională va putea interveni. Ce îl poate soma pe presubliniere dinte să respecte prevederile Constituției? Dacă nu dă niciun răspuns, înseamnă ce presubliniere dintele nu respect Constituția, a spus Grebul.